السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين معكم احمد النهارده نتكلم عن قالب بلوجر مميز جدا القالب ده بيستخدم لتحميل الفيديوهات من اليوتيوب بصيغتين اللي هما الام بي 3 والام بي 4 وكمان ممكن تقدر تكسب منه عن طريق ان انت تحط عليه اعلانات بعد ما تحمل القالب من الرابط اللي انا هكم سابولك اسفل الفيديو بيكون بالشكل ده على هيئه ملف مضغوط بتبدا تفك الضغط عنه بينتج لك دول ولكن قبل ما نعمل اي حاجه نبدا نروح على بلوجر نبدا ننشئ مدونه جديده هنسميها اي حاجه هنسميها مثلا دي يو ايا كان وبقى العنوان اللي هو اللي ممكن احنا نغيره دومين بعد كده عادي فاي اي هبد كده وخلاص حلو ماشي انشئ المدونة زي ما انتو شايفين هتلاقي المدونة لا شيء خالص نبدأ أول حاجة نروح على المظهر عشان نغير القلب نعمل تعديل ال TTML نسبر ثواني نبدأ نروح نجيب قلب التنظيف نفتحه كده ناخده كله كنترول و ايه قلب التنظيف ده جايبه من موقع كون مدون زي ما انت شايفين نعمل زي ما انت شايفين نبدأ نعمل كنترول و ايه ضغطنا غلط كنترول و ايه نحدد القلب كله ونبدأ نروح كده نعمل كنترول وڤي ونعمل حفظ المظهر وبعد كده لو في فراغات زي كده دي ضي غلطة اهي دي كانت ممكن تواجه ناس كتير الغلطة اللي انت هتعمل بقى تنسيق المظهر وبتقفل الشعار ده كده وبتعمل حفظ المظهر ترجع تروح عرض مدونة بتلاقي ليس هناك مشاركات مربع أبيض كده نبدأ الخطوة الثانية عشان نضيف بقى القالب بتاع تحميل الفيديوهات. هنمسحها زي ما قلنا مره تانية ونعمل تعديل اتش تي ام ال تاني على اول ما يفتح نروح على قالب التحميل اللي هو احنا نكون ساوي كده بتضغط على كلمه ادت وتاخده كله كنترول وايه وتاخده كوبي وتفتح المتصفح وتفتح كده وتروح على جابين الملفات دي بتعمل لها كنترول او اي وتشيلها كانك هتنصب قلب عادي وترجع تعمل كنترول وفي زي ما انتم شايفين تعمل تنسيق نصبر ثانيتين بالظبط او اذا شايفين نعمل حفظ المظهر نعمل ريفرش اهوت زي ما انتوا شايفين ده شكل القالب هو ممكن انت ممكن تغير الحاجات دي كلها طبعا وهنا رابط الفيديو اللي انت هتحطه تمام وليكن بتاخد اي فيديو من هنا بتضغط على ابدأ بس بعد ما تحط رابط الفيديو حتى بص يعني انت دلوقتي ما حطتش الفيديو بقول لك ادخل الرابط الصحيح نبدأ نجيب اي رابط فيديو كده ونبدأ نحطه ثانيه واحدة زي ما شايفين جبت رابط الفيديو اهو نعمل له كده تاني مرة عشان ما شافيت تضغط على ابدأ داخله كده بيجيب لك اهو الفيديو والوصف بتاع الفيديو وفي هنا ايقونه داونلود فيديو ويجيب لك عدد المشاهدات اللي على الفيديو كمان وعدد اللايكات عدد المشاهدات عدد اللايكات وعدد الديسلايكات تمام عاوز احمله معانا قبل ان انا هحمله ده نضغط هنا داونلود بيقول لك converting يعني تتم عمليه التحويل ل ام 3 اهو بننتظر من 5 ل 10 ثواني و بيبدا هيبدا يحمل معانا هنا يعني. هي عمليه التعميل بتاخد وقت لو لو هو بيبقى شديد اهو تم التحويل وتم آه اللي هو اهو بيستخدم بي سي علامه الميديا بلاير اهي دوت ام 3 ونعمل حسنا هيتحفظ معانا عايز تعمله بصيغه فيديو بيتم التحويل ونفس الطريقه اهو MB4 زي ما انتم شايفين وبتعمل حسنا وبيتم الحفظ رابط تحميل القلب طبعا هتلاقيه اسفل الفيديو ايوه عشان لو انت حابب تضيف عندك معمول ايه في قلب التخطيط هنا في مربع اللي انت ممكن تضيف اعلانات ولكن هو يفضل ما تحطش اعلانات ادسنس يفضل لان اظن انت لو حطيت اعلانات زي كده بيبقى يعني ممنوع يعني تمام عاوزين نعدل بقى على على الكلام ده كله محول فيديوهات نسميه باسم موقعنا وممكن نعدل على داربه الفيديو هنا واضغط على زر لتحويل الفيديو كل الكلام ده ممكن نقدر نعدل عليه بس يفضل احنا ما في الحاجات دي يعني. يفضل الجزء ده ما تعدلش عليه ما نعيد خلينا في الايقونه دي وفي الكلام ده قول. في الكلام اللي فوق ده محول فيديوهات وهذا النص هو مثل النص مش عارف ايه الكلام ده حلو رمض اللي هو الايقونه دي بتاع بلوجر دي ممكن تعدلها من هنا طبعا بتحط اي ايقونه شرطه تكون مربع بتعمل حفظ حلو انا عاوز اعدل يا عم على الكلام ده اعمل ايه بتروح على المظهر وتعديل اتش تي ام ال زي ما تعودنا طبعا كنترول و اف مثلا نعدل على الكلمة دي ناخدها ونروح هنا نحطها في مربع ونضغط انتر كده اهو زي ما شايفين شايفينها ايه نحول فيديوهات طبعا انا شلت اللون الاصفر اهي بنبدأ نشيلها خالص كده وبنكتب اي حاجة احنا عاوزينها ممكن انا اسميه مثلا يو تيو معلش ناسف يو داون اي حاجه كده اهم ماشي تمته كده بنعمل حفظ وبنرجع نعمل ريفرش بعد ما عملنا الحفظ هتلاقي محاول فيديوهات اتغيرت الى يو داونلود تمام نعدل بقى الكلام ده اللي هو هذا النص مش عارف ايه وطبعا عشان وقت الفيديو انا مش عاوز اطول عليكم يعني عادي أه ممكن تكتشفها بنفسك وطبعا الموضوع سهل بتاخد الكلام اللي انت عاوز تعدل عليه انسخ وبتروح في القالب كنترول و اف هنا وبتبحث عنه وبتبدا تمسحه وتكتب اللي انت عاوزه وبالتالي الحقوق تقدر تشيل من اول هنا لحد الاخر لحد اسمي وتضيف اللي انت عاوز تضيفه وتعدل بالكلام اللي انت عاوزه عشان ما طولش بس في وقت الفيديو هتلاقي كل الرابط بما فيها قالب التنظيف وقالب اللي انا استخدمته النهارده ده هتلاقيه اسفل الفيديو ما تنسوش في الأخير تعملوا لايك وشير عشان لو انت استفدت الباقي يستفيد وبرضو تاني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناه العرب للجرس توصلك جديد الفيديوهات واهم حاجه الجرس هو اهم الاشتراك لان اغلبيه الفيديوهات ما بتوصلش للناس فاتمنى ان انت زر الجرس واسف ان انا طولت عليكم كان معكم احمد الله عليكم ورحمه الله وبركاته